جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کا تو اس شکر گزاری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تکبر سے محفوظ رکھتے ہیں شکر گزار بندہ کبھی متکبر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو, جو آدمی شکر کا مطلب کیا ہے شکر کا مطلب یہ ہے کہ میری میرے استقاک تو نہیں تھا لیکن کسی نے کچھ دے دیا مجھے تو شکر ہے نا اگر کسی کا قرض تھا میرے ذمعے, کسی کے ذمے میرا قرض تھا اور اس نے قرض آ کے دے دیا مجھے تو واجب تھا اس کے ذمے تومے میرے, میرے کوئی شکر تو نہیں ہے لیکن ہم اخلاقا اس کا بھی شکریہ ادا کر دیتے لیکن حقیقت میں نہیں تھا اس کے ذمہ قرض تھا کہ تو ہے دیتا بغیر کسی عبد کے وہ شکر کا موقع, ڈبلل ڈبلل کا ڈبلل موقع ڈبلل ڈبلل ہے تو اسی طرح بندہ اللہ تبارک تعالی کا جب شکر ادا کرتا ہے تو معنی یہ ہے کہ اللہ میں تو اس قابل تھا نہیں کہ میں روزے رکھ سکتا میں تو اس قابل تھا نہیں کہ آپ کی عبادت کر سکتا لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے توفیق عطا فرما دی لہذا شکر ادا کرتا ہوں. تو جب بندہ یہ کہہ رہا ہے میں قابل, اس قابل نہیں تھا وہ تکبر کیسے کرے گا کس بات پر تکبر کرے گا اللہ تعالی کی نعمت ہے شکر ادا کرنا ہے وہ لال اس کے بعد جو اگلی آیت ہے بڑی معنی ہے اذا انی انی اذا اگر بندے تم سے پوچھے میرے بارے میں نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ کہاں ہے اللہ تو کہہ دینا بہت قریب ہے تمہارے میں قریب ہوں اللہ بندوں کے اور کتنا قریب ہوں اس کا ذکر سورہ کاف میں ہے کہ تہن اکرب علیہ من حبل برید رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں بندوں کے یہ کیا فرما دیا روزوں کے ساتھ ساتھ اور رمضان کے ساتھ ساتھ آخر میں ساری باتیں رمضان کی کر کے عید کی کر کے عبادتوں کی کر کے کیا فرما دیا کہ میں قریب ہوں کیا مطلب کہ میرے بندوں یہ نہ سمجھنا کہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ قریب تھا اور رمضان کے بعد دور چلا گیا تو بندے جب پوچھے رمضان کے بعد بھی تو کہاں ہوں میں قریب ہوں اور جیب دعوت داحزہ دان جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں سب سے اب یہ قرب کا اعلی ترین درجہ جو بندہ حاصل کر سکتا ہے سجدوں کے ذریعے پھر نوافل کے ذریعے ایک آدمی صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے مثلا تو اس کو بھی اس فرائض کے ذریعے قرب حاصل ہے اور ایک آدمی فرائض کے ساتھ کچھ نوافل کا بھی اتمام کرتا ہے تو اس کا کیا قرب اور بڑھ گیا سجدہ بڑھ گیا ماتھا ٹیکنا بڑھ گیا تو اس کا قرب اور بڑھ گیا ایک آدمی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود نوافل کا اہتمام کرتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کرتا ہے دوسروں کی کوئی مدد کرتا ہے دوسروں کا کوئی دکھ دور کرتا ہے دوسروں کے کام آتا ہے تو وہ مزید قرب ہو گیا اللہ تبارک مطالعہ کا مزید قرب ہو گیا اللہ تبارک مطالعہ اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ میرا اللہ اس کو پسند کرے گا اللہ اس کو تو اور زیادہ بڑھ گیا اور قرب ہو گیا تو قرب کے درجات ہیں ادنا درجہ صرف فرائض ادا کر دینا اور اس سے اعلیٰ جو ہے وافل کے ساتھ کرنا اس سے آلہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی آ, کے ساتھ ہمدردی کرنا اس کے ساتھ پیار سے پیش آنا لوگوں کی تکلیفیں دور کر دینا اپنے رشتے کے ساتھ اس سلوک کرنا پڑوسیوں کے ساتھ سے سلوک کرنا اور قرآن کہتا ہے الب ال, بل پہلو میں جو ساتھ بیٹھا ہو آپ ریل میں جا رہے ہیں ہمی میں جا رہے ہیں برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ صاحب بل ہے اس کے ساتھ حسن سلوک اشار سے کام لینا کہ اس کو اس کو آرام مل جائے میں چاہے خود تھوڑا سا اپنے آرام کی قربانی پیش کر دوں اور صاحب مل جاؤں جب یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے بندہ تو اللہ کے مزید قرب قریب حاصل تو درجات لامتناہی ہیں اللہ تعالی کے کا قرب حاصل کرنے کے اور سب سے زیادہ قرب اللہ تبارک تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے گناہ سے بچنے میں جب گناہ کا تقاضا ہو رہا ہوں جب گناہ کے مواقع میسر ہوں اس وقت بندہ جب اللہ کو یاد کر کے گناہ کو چھوڑتا ہے یہ کبھی ترین ذریعہ ہے اللہ تبارک مطالعہ تک پہنچنے کا کیونکہ یہاں لڑائی ہوتی ہے انسان کی اپنی نفسانی خواہشات سے دل مچل رہا ہے اس کام کے لیے کہ میں یہ فلاں لذت اٹھا لوں ہے وہ لذت گناہ تو اس وقت جو دل مچل رہا تھا اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بندہ کدا نہیں میرے اللہ نے منع کیا میں نہیں کروں گا تو یہ جو گناہ کا, کے مواقع پیدا ہونے کے بعد اور نفسانی خواہشات کے مچلنے کے بعد بندہ کسی گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو یہ سب سے بڑا قرب کا ذریعہ ہوتا ہے اللہ تبارک مطالعہ اللہ پرماتا اس بندے نے میری خاطر میرے حکم کی خاطر اتنی بڑی سے اپنی لذت چھوڑ دی اس نے تو سبحان اللہ بائی چال آ میرے پاس میرے پاس آ یہ قوت یہ سب سے زیادہ اور بہت اللہ تبارک مطالعہ سے دور ہونا بندے کا سب سے زیادہ گناہ سے ہوتا ہے اللہ تعالی بچائے گناہ جب کرتا ہے بندہ جان بوجھ کر کے گناہ کر رہا ہوں اللہ بچائے بعد مرتبہ تو یہ حص ہی ختم ہو جاتی کہ یہ گناہ ہے نہیں اللہ تعالیٰ اس کی اس حالت سے ہماری حفاظت پڑھنا ہے لیکن جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے شیطان سے قریب اور اللہ سے دور تو اس قرب کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہ آنکھ جو ہے یہ غلط کام نہ غلط چیز نہ دیکھے یعنی وہ چیز نہ دیکھے جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع کیا آج کل ایک مصیبت ہے ہر ایک گھر میں ہر انسان کے پاس جیب میں پڑے ہوئے ہیں پہاشی کے مناظر آدمی تنہا بیٹھا ہے اور پاس موبائل ہے اور دل میں ہاتھ کے ایک ٹچ سے وہ نظر آ جاتا ہے تو آدمی کا جو نقصانی خواہشات ہے وہ اس کو ابھارتی ہیں اس بات کے اوپر کہ دیکھو بڑا آسان کام ہی ہے کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا خلوت میں ہو کمرہ بند ہے کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا کر اس کو مزہ آئے گا یہ دائیا جو دل میں پیدا ہو رہا ہے اور دل اس کے اوپر مائل ہو رہا ہے مائل ہی نہیں بلکہ اب بظاہر کہنے والوں کے کہنے کے مطابق مجبور ہو رہا ہے اپنے اپنے انسانی خواہشات کے آگے مجبور ہو رہا ہے اس وقت میں اللہ کو یاد کرے اس وقت میں یہ کہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اس نے میری مجھے یہ آنکھ جو ہے یہ اس کام کے لیے نہیں دی یہ سرکاری مشین ہے جو مجھے مفت مل گئی ہے میں نے کوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی پیسہ خرچ کیا نہ کوئی محنت کی اس نے مفت دے دی تھی لیکن دیتے وقت کچھ ہدایات دیتی تھی کہ بھئی اس کو کس چیز میں استعمال کرنا کس چیز میں نہ کرنا تو اس کے مطابق یہ کام جو میرا دل چاہ رہا ہے یہ گناہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ ہے اس کو استعمال کرنا تھا ماں باپ کو محبت سے دیکھنے میں ماں باپ کو محبت سے دیکھنے میں اس کا اجر ایک نگاہ ماں باپ کے اوپر محبت کی ڈال دینا اس کے اوپر بعد روایات میں حج و عمرے کا سباب مذکور ہے بیوی بی کو محبت کے نگاہ سے دیکھنا اس پر بھی اجر ہے اس پر بھی سباب ہے اللہ تبارک مطالعہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے لیکن غلط جگہ استعمال کرنا یہ اس سرکاری مشین اس کو غلط استعمال کرنا کسی آدمی نے آپ کو مفت میں ایک اعلیٰ درجے کی مشین دے دی کہ بھائی تم استعمال کرو اس کو مگر بس خیال کرنا کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو مثال کے طور پر آپ نے کہیں میں استعمال اسی میں کروں گا دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں گا شور کروں گا اس سے کتنی بڑی ناشکری کتنی بڑی ناقدری ہے تو جب بندہ اس بات کا تصور کر کے اپنے نفس کو کچلتا ہے کہ نہیں کروں گا یہ کام میرے اللہ نے منع کیا انی آفس ہوا ہے وہ میرا پروردگار ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے تو میں اس کی کیسے نافرمانی کر رہا ہوں تو جب یہ بندہ یہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ قرب کسی اور عمل میں نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا بندہ ہے اس نے میری خاطر اپنے ساری خواہشات کو کچل کے اپنے پاس تو میں اس کو قریب لاتا ہوں تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری طرف سے قرب کی ہیں تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کچھ توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو اس میں الحمدللہ ہم بھی قریب ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں جیسی کیسی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ رمضان گزر گیا تو میرا اللہ بھی دور ہو گیا اللہ میں تو قریب ہوں بات یہ قریب میں قریب ہوں بس تم نہ دور بھاگنا تم نہ دور بھاگنا ایک بات دوسرے یہ کہ رمضان کا جو سارا مہینہ ہے اس کو حدیث میں شہر ربر قرار دیا گیا صبر کا مہینہ اور اس واسطے اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے صبر کی عظیم عبادت کی یہ جو کھانا منع ہے پینا منع ہے گرمی ہو سردی ہو دن میں نہیں کھانا نہ پینا یہ کیوں آخر اللہ میاں کو ہمارے کھانے سے بیر ہے کوئی بوکا رکھنے میں مزہ آتا ہے اللہ تعالی یہ سب ٹریننگ دی جاتی ہے اس بات کی کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا عادی بنے کہ جس طرح روزے میں پانی پینے کو دل چاہ رہا تھا مگر نہیں پیا اس نے کیوں نہیں پیا اس لیے کہ اللہ نے منع کیا تو اسی لیے منع کیا تو اب اللہ تبارک کی کے فرمان کی وجہ سے اس نے پانی سے پرہیز کر لیا اگر کوئی مسلمان ہے سہیمانے میں تو اس کے سامنے لاکھوں روپے بھی دے دو کہ تو روزہ توڑ دے نہیں توڑے گا میں تو اللہ ناراض ہو جائے گا تو یہ ٹریننگ ہے اس بات کی کہ نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو جس کا نام صبر ہے تو جب رمضان میں تم یہ کرتے ہو کہ دل چاہ رہا ہے مگر نہیں کر رہے نہیں پی رہے دل چاہ رہا ہے مگر نہیں کھا رہے اسی طرح جب رمضان کے بعد جب زندگی کے مارکے میں داخل ہوگے تو وہاں بہت سی جگہوں پر دل چاہے گا ایسی چیزوں کا دل چاہے گا جس کو اللہ نے منع کیا ہے تو اس وقت میں تب تم روکو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے وہ ٹریننگ میں کامیابی حاصل کر لی تو اب رمضان کے بعد کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب اب تمہیں نہ تو ہم تراوی کے لیے بلا رہے ہیں کہ رات کو بیس رکن پڑھنا نہ ہم تمہیں کوئی کھانے پینے سے روک رہے ہیں نہ ہم تمہیں ملنے جلنے سے روک رہے ہیں یہاں تک کہ ہم تمہیں تفریح سے بھی نہیں روک رہے ہیں جائز, جائز تفریح سے بھی نہیں روک رہے ہیں صرف اتنا ہے کہ جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکو اور روک کر میرا قرب حاصل کرو میرے قریب آ جاؤ تو اس وجہ سے بھائی یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے ادا صح کا عبادی انی فنی اور قریب ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ اجیب اداوت ادا ادا دان یہ نہ سمجھنا کہ بس رمضان ہی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان کے بعد نہیں ہوتی میں تو پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں اجیب اداوت ادا جواب دیتا ہوں کیا معنی جواب دینے کے جواب دینے کے معنی یہ ہے کہ تمہاری ارضی فوراً قبول ہو جاتی ہے عرضی. سمجھے نا وہ تو فوراً قبول ہو جاتی ہے کیا معنی کہ تمہاری اس دعا کو ہم نے ایک عبادت قرار دے کر اس پر ادو ثواب فوراً مرتب کر دیا کوئی دعا ایسی نہیں ہے چاہے وہ اپنے دنیوی مقاصد کے لیے ہو جو ثوابنا ڈاٹ جس جسے ثوابنا ڈاٹ کام یہ عجیب اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ مجھ سے مانگو صرف مانگنے پر ثواب مل جائے گا تمہیں مانگنا بھی ایک عبادت ہے جو مانگتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جو نہیں مانگتا وہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو مانگنا بذات خود ایک عبادت ہے تو اس معنی میں تو, تو تمہاری دعا اسی وقت قبول ہو گئی کہ ہم نے اس کو ایک عبادت کے طور پر تمہارے نیک کمال میں لکھ لیا دوسرے اس معنی میں کہ تمہاری ارضی قبول کر لی درخواست کو ہم نے ایک طرح سے ایڈمٹ کر لیا سمجھے نا ہم جب اس میں کورٹ میں کام کرتے تھے تو جب ہمارے پاس کوئی اپیل آتی تھی تو پہلے اس پر بحث ہوتی تھی کہ یہ آیا ایڈمس مہتبہ ایسا ہوتا تھا کہ پٹیشن آئی ہم نے خیروں سے رد کر دیش نا اسی وقت رد کر دی اس قابل ہی نہیں کہ اس پر غور کیا جائے سمجھے نا? تو اور بہت سے ایسی ہوتی ہے پیٹیشنز کہ وہ آتی تھی تو ہم اس کو الاؤ کر دیتے تھے پٹیشن کیا معنی الاؤڈ کیا معنی یہ نہیں کہ جو اس میں لکھا ہے وہ ہم نے منظور کر لیا بلکہ معنی یہ ہے کہ اس پیٹیشن میں اتنی جان ہے کہ اس پر غور کیا جائے سمجھے نا آپ بس تو جو آدمی پٹیشن دائر کرتا ہے وہ پہلے مرحلے پر اسی سے خوش ہوتا ہے کہ بھائی یہ میری پٹیشن جو ہے نا وہ ایڈمٹ کر لی گئی تو یہ ایڈمٹ کر لینا تو فورن ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالی کی بار کا جب کوئی دعا کرتا ہے اب یہ کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے ایڈمٹ ہونے میں سمجھے نا گناہ کی, کی ہو دعا تو وہ تو ظاہر ہے وہ کیسے ایڈمٹ ہوگی لیکن جو گناہ کی نہیں ہے دعا بلکہ اپنے مباحات کی ہے اپنے مقاصد کی ہے اپنے اغراض کی ہے وہ فوراً ایڈمٹ ہو گئی تو پہلی بات تو نے مانگا لہذا ایک نے کی لکھ لی گئی اور ایک نیکی کیا ہوئی کہ اس کے اوپر جو ازر ثواب ہے وہ وہ ہی ملے گا جو تمہیں پوری عبادت کر کے ملتا پہلا کام اجیب و اجیبا میں جواب دیتا ہوں کیا جواب دیتا ہوں نیکی دوسرا جواب یہ کہ ایڈمٹ وہ تمہاری عرضی کیا ہو گئی داخل ہو گئی سمجھے نا اب یہ کہ وہ جو تم نے ارضی میں مانگا ہے وہ ملے یا نہ ملے تم ہو نا آدان تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے کون سی بات تمہارے حق میں بہتر ہے کون سی بات تمہارے لیے مزر ہے تو ہم اپنی حکمت اپنی قدرت اس سے دیکھیں گے کہ آیا تمہارے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے یا ایسے ہی الٹی سیدھی چیزیں مانگ رہے ہو جو آگے جا کے تمہیں نقصان دیں گے اگر وہ تمہارے مناسب ہے وہ دے دیں گے اگر مناسب نہیں ہے تو پھر اس سے اچھی کوئی چیز دے دیں گے ایک بچہ بلک رہا ہے رو رہا ہے کہ مجھے چھری دو مجھے خنجر دو اب باپ جو ہے نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا اس لیے کہ یہ اس, کا, اس کے کام کا نہیں ہے یہ, یہ اس سے کہیں اپنے اپنا کام تمام نہ کر لے اس لیے نہیں دیتا تو اس کو کچھ اور دے دیتا بہلا دیتا ہے کسی اور چیز سے بہلا دیتا ہے اور کوئی چیز دیتا ہے. یہ تو معمولی انسان ہے اس کے قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو قادر مطلق ہے وہ تمہیں اس کے بدلے میں یقیناً اس سے بہتر چیز دے گا صاف صاف کہہ دیا قرآن کریم نے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تم اچھے سمجھتے ہو تمہارے لیے اچھے نہیں ہوتی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تم بری سمجھتے ہو تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں تو ہم تمہیں اس کے حساب سے دعا قبول کرتے ہیں تمہاری قبول سے مرا ہے کہ اس وہ دیتے ہیں تمہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ تو پتا نہیں کتنی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ دعائیں کی میں سفر بہت کرتا تھا تو سفر میں دعا کر لی الا یہ میں نے فلاں تاریخ کو جانا ہے اس فلائٹ میں مجھے سیٹ مل جائے یا اللہ سیٹ مل جائے میرا سارا کام خراب ہو جائے گا وہاں جانے میں جاؤں گا تو نہیں جاؤں گا تو. نہیں مل کے دیتی رات کو بھی کر رہے ہیں دن میں بھی کر رہے ہیں پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں سیٹ مل جائے نہیں مل رہی تو خیر نہیں ملی اللہ تعالی کی مشیت بعد میں پتہ چلا کہ جس جہاز میں سیٹ کرنے کے لیے دعا کر رہا تھا وہ ابوا ہو گیا اب جب ابوا ہو گیا تو اس وقت ہوش آیا کہ اللہ تو کیا مانگ رہا تھا اور اگر تیری تیری خواہش پوری ہو جاتی تو کیا حضر بندہ تیرا تو بال وغیرہ دکھا بھی دیتے کہ تم جو مانگ رہے تھے وہ بہت ہی گھٹیا چیز تھی تمہارے لیے اور تمہارے لیے نقصان دہ تھی بعض جگہ نہیں بتاتے لیکن ظاہر ہو جاتا ہے کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا اب حضرت خضر علیہ جو ہے وہ جناب کشتی میں انہوں نے سوراخ کر دیا اب موسا علیہ السلام شریعت والے تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہرکت کیا آپ نے اسی میں تو اسی کشتی والے نے تو ہمیں بغیر پیسوں کے بٹھایا تھا کشتی میں سب اسی کی کشتی توڑ دیا آپ نے اور یہ تو ڈوب جائیں گے ہم سب خاموش تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہو گے تو خاموش رہنا کوئی سوال نہ کرنا تو خاموش ہو گئے لیکن تھے تو یعنی شریع صاحب شریعت تو ظاہر پر عمل کرنے والے کوئی دوسرے کی کشتی میں جا کے سب سوراخ کر دے اس کو پھاڑ دے کاٹ دے تو شریعت پہ تو حرام ہے موسیٰ علیہ اسلام صاحب شریعت لہذا کہا کہ لقد جیت شہین امرا بچہ کھیل رہا تھا اٹھا کے اس کو مار دیا قتل کر دیا تو علیہ اسلام صاحب شریعت وہ ان کے اوپر تو شریعت یہ نازل ہوئی کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسا جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا تو کل لکڑ جیت شریعت نو کرا اب کے انہوں نے یعنی بہت ہی سخت لفظ استعمال کیا پہلے تو کہا تھا کہ عجیب سے کام کر دیا آپ نے اب کہا کہ بڑا بہت ہی بڑا کام کیا آپ نے جیتا شہر نکرا تو حضر حضر علیہ نے کہا کہ تم سے کہا نہیں تھا کہ صبر نہیں ہو سکے گا دائرہ ہے میرا کچھ اور ہے میری آپ کے ساتھ نب نہیں سکتی لہٰذا اگر آئندہ سوال کروں تو پھر مجھے رخت دے دیجیے گا اب جو ہے آگے جا رہے تھے وہاں بستیوں میں عام طور سے معمول تھا کہ بھائی جو مہمان آتا ہے تو اس کو کی طرح توازو کی جاتی وہ ایسے کچھ تھے بخیل کے انہوں نے کوئی توازو نہیں کی بلکہ ان سے کہا بھی ہم مہمان ہیں مسافر ہیں کچھ تو نہیں کوئی ان کی مدد کی نہ کچھ کھانا کھلایا نہ کچھ دیکھا تو ایک دیوار جو ہے وہ ٹیڑی ہو رہی تھی تو ان کو خیال کہ بھئی یہ تو گر جائے گی دیوار تو جا کے اس دیوار کو مرمت کر کے سیدھا کر دیا اب یہ پھر بولے حضرت علیہ السلام اب کے کوئی نقیر تو کی نہیں لیکن یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اسی کے اوپر کچھ معاوضہ لے لیتے کہ بھئی یہ دیوار گر رہی ہے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے تو کچھ اس کا معاوضہ لے لیتے ان لوگوں سے ان لوگوں نے نہ ہمیں کھا کھانا کھلایا نہ ہم سے کوئی مہمانی کا کام کیا نہ کوئی ہمارا احرام کیا ان کا کام آپ نے ویسے کر دیا مفت میں اور مفت میں دیوار سیدھی کر دی تو کچھ آپ لو شیتہ اس اس نہیں کہا کہ تم نے برا کام کیا اچھا کیا یا عجیب کام کیا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے اس نے کہا بس ختم ہوا قصہ میرا آپ تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا آدھا پیراک تم جاؤ الگ میں الگ میں تمہارے ساتھ تم میرے ساتھ میرے ساتھ تو اب اگر ظاہر میں دیکھو یہ سارے کام جو تھے یہ کیا تھے سمجھے نا کم از کم پہلے دو کام تو حرام ہی تھے سراسر حرام کام تھے لیکن اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں وہ بعد میں بتائیں تو یہ بتا یہ تکوینی جو دنیا ہے یہ اور ہے اس تکوینی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو فیصلے فرماتے ہیں وہ ان کے کسی کو بعض اوقات ان کا ادراک نہیں ہوتا تو سوچتا ہے کہ یہ کیا فضول یا ایسا کام ہو گیا حقیقت اس کی بھی ہے وہ جو بچے کو مارا تو شریعت میں تو حرام تھا بالکل بہت بڑا حرام لیکن تکوینی طور پر ان کو کہا گیا تھا کہ کرو ایے جیسے کہ کسی آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمول ہوتا ہے نا کہ بھئی اس کی روح قبض کر لو اس کو موت دے دو تو چونکہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوتا ہے لہذا وہ قاتل نہیں ہوگا ہوتا وہ ایسے ہی یہاں پر بھی تھا خیر تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس کی مسلحتیں کس کام میں کیا بہتری ہے وہ سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا عرض امام راضی نے پیسہ لکھا ہے کہ کسی بزرگ کا مجھے نام یاد نہیں رہا کہ وہ ایک مرتبہ شاید درجہ تھا اس کے کنارے جا رہے تھے دیکھا ایک بچھو جا رہا ہے آگے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز کوئی پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر منشا کے بغیر مشیت کے بغیر نہیں ہلتا تو یقین بچھو کا بھی کچھ مقصد ہوگا دریا کے کنارے پہنچ گیا اور وہاں جا کے کھڑا ہو گیا اتنے میں کچھ آیا تیرتا ہوا اور وہ کنارے سے لگ گیا تو بچھو اس چھلانگ لگا کر کچھوے پہ سوار ہو گیا اللہ میں نے اس کے لیے کشتی بھیج دی تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو اب دیکھتا ہوں یہ اس کے سوار ہو کے کہاں جاتا ہے تو ان کی بھی چھوٹی سی کشتی تھی اس کے اوپر بیٹھ کے اس کا کیا جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچے تو وہ کچھوا جو ہے وہ کنارے لگ گیا اور جو بچھو تھا وہ چھلانگ لگا کر اگلے کنارے کو اتر گیا تو چلتا رہا میں بھی چلا دیکھوں کہاں جاتا ہے کچھ دیر کے بعد دیکھا سامنے ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ اللہ میاں نے اس کو ڈسنے کے لیے بھیجا ہوگا اس بچھو تو لیکن تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک سانپ آیا اور وہ اپنا پن لے سونے والے کے اوپر ایک طرح سے حملہ کرنا کا ارادہ کیا اتنے بچھو پہنچ چکا تھا بچھو اس کے پر سوار ہوا یا منہ پر اور اس نے ڈسا اس کو اور ڈس کر وہ سانپ جو ہے وہ تیورا کر گر پڑا اور وہ آدمی سو رہا تھا اللہ اکبر بہرحال بات یہ ہے کہ اس بزرگ جو بھی تھے ان کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ بچھو وہاں سے چل کے آ رہا تھا اس کی جان بچانے کے لیے وہ آدمی سو رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں تو اتنا تو پتا چل گیا اس سے اللہ تعالیٰ کی اتنی حکمت واضح ہو گئی کہ اس لیے بھیجا تھا اللہ میں نے سانپ سے بچانے کے لیے لیکن آگے اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی جب بچانا تھا تو سانپ ہی کو نہ بھیجتے سانپ کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے پہلے سانپ بھیجا اور پھر جناب اس کے مداوے کے لیے چھکو کو بھیجا اتنے دور سے اگر نہ بھیجتے تو کیا تھا بتاؤ اس کا کیا جواب تو اب اس کی حکمت کون سمجھے تو یہ کائنات جو اللہ تبارک و نے بنائی ہے اس کے ایک ایک پتے میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے ملاحبت عرضی بلا فضلم ملایا ملا اللہ فی مبین تو یہ اگر ایک مکھی بھی جا رہی ہے کہیں اس کا کوئی مقصد ہے کوئی کیڑا بھی جا رہا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے اب اس کو میں کیا پہچانوں میری عقل کتنی میرا میری فہم کتنی میرا دماغ کتنا میں کہاں تک پہچانوں یہ تھوڑا تھوڑا نظر آ گیا ان بزرگ کو کہ بھائی بچو اس لیے بھیجا گیا تھا مگر اس کے آگے کیا حکمت تھی؟ کیا مسئلہ آتے تھے سانپ کیوں بھیجا تھا اور پھر وہ آدمی جو ہے اس کو بچانا مقصود تھا تو نا سانپ ہوتا نا بچو ہوتا سوتا رہتا <laughs> یہ سب کام کیا تو کہاں تک انسان اپنی عقل دوڑا کر اللہ تبارک و تعالی ہے حکمتوں تک پہنچ سکتا ہے لہذا دعا کرنے کے بعد مجیب مجھے وہ دعوت ایک دو چیزیں تو فوراً حاصل ہو گئی ایک ثواب ایک ارضی کا ایڈمٹ ہو جانا باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر منصر ہے اس کی قدرت پر منصر ہے وہ جس چیز کو تمہارے حق میں بہتر سمجھے گا وہ تمہیں عطا فرما دے گا جو نہیں سمجھے گا تو اس سے بہتر چیز عطا فرما دے گا اس لیے کبھی بھی دعا کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی قبول تو ہر دعا ہوتی ہے دعوت بس آگے کیا ہے پلی منو بھی جی بھائی یہ بولی مجھ پر ایمان رکھ لوگ اور جب میں ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں تو میرا بھی وہ جواب دے دے تجیبو لیکم دے رہا ہوں اس کو کہہ دیں جو آپ نے حکم دیا وہ کروں گا اور جس سے آپ نے روکے روکوں گا پر یہ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ ہدایت پر آ جائیں گے سب اتنا بڑا عظیم سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے خاتمے پر عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور میں آسان طریقہ ہمیشہ بار بار کہتا رہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کے توفیق عطا فرمائیں کہ صبح کو فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ایک مرتبہ کہہ دو کہ انصلاتی و نسخی و ماہیا و رب العالمین یا اللہ میں دن شروع ہو رہا ہے نیا دن شروع ہو رہا ہے اے اللہ اس میں جو کوئی نماز پڑھوں وہ بھی آپ کے لیے کوئی قربانی کروں وہ بھی آپ کے لیے میرا جینا بھی آپ کے لیے میرا مرنا بھی آپ کے لیے جینا مرنا کیسے اللہ کے لیے کہ اب میں جو کام بھی کروں گا وہ آپ کی رضا کی خاطر کروں گا روزی کماؤں گا تو آپ کی خ... آپ کی رضا کے خاطر کماؤں گا گھر والوں سے بات کروں گا تو بھی آپ کی رضا کے خاطر کروں گا صبح کو یہ بیٹھ کے ایک دو چار ت... منٹ اللہ تعالی سے یہ بات کر لیا کرو اور ساتھ میں توفیق مانگ لو کہ یا اللہ ارادہ تو کر رہا ہوں مگر آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تو مجھے توفیق رضا فرما دے. اور رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا جائزہ لے لو سارے دن کا کیا کام کیا کس طرح کیا کہیں میں بہکا یہ نہیں بہکا کہیں آنکھ بہکی کہیں کان بہکے کہیں زبان بہکی تو اللہ تعالیٰ سے معاملہ رات کو صاف کر لو اللہ یہ مجھ سے زیادتیاں ہوئی ہیں اپنی آمد سے معاف فرما دیجئے انشاءاللہ شاء نہیں کروں گا بس یہ دو کام کرتے رہیں بھر کرتے ان تو انشاءاللہ اسی حالت میں جب قبر کے کنارے پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا ان شاء اللہ قرآن